بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان وسيناريو ظهور المهدي المنتظر الذي ينتظره الجميع له اشروط المحددة والواضحة لدى الجميع فعند ظهور المهدي المنتظر لن يظهر كشخص اولا بل سوف تظهر علامات مهمة جدا ما هذه العلامات هي مقربة على ظهوره فاول علامة او مش بالترتيب هي يعني بس انا اقول عالة ما اذكرها لكم هي انهيار السد العالي ده واحد من الاشياء المهمة التي تدل على خلاص خروج المهدي المنتظر اقترب فعلا وتاني حاجة هي خروج الملكة خلوباترا دي برضو علامة مهمة وتالت حاجة هي مش علامة لكن قد تحدث أو لا تحدث هذه يعني علامة مش مهمة أوي بالنسبة لظهور المهدي وهي وفاة أخر خلفاء المسلمين فكل العلامات دي هي دي أهم حاجة فمفيش بقى حد يجي يقول أنا شفت رؤية في المنام شفت مش عارف ايه لا أحنا بنتبع القرآن والسنة والتوراة والإنجيل في هذه العلامات الهامة التي تدل على ظهور المهدي سوف نشرحها لكم بالتفصيل في فيديو اخر ان شاء الله وهي تفاصيل ظهور المهدي انتظروا هذا الفيديو ويحمل باسم تفاصيل ظهور المهدي عليه السلام اما هذا الفيديو فهو مقدمة للفيديو الذي سوف اطلقه لكم بعد ذلك ان شاء الله لذا لازم التنويه لكم اهم العلامات عشان مفيش حد ايه يفكر في اي حاجة تانية غير كده ما هيجي يقول لكم ان المهدي او ان المهدي منتظر او ان المسيح لا لازم تظهر العلامات اللي انا قلت لكم عليها دي مسبقا قبل ظهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم انا الحسني من, من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تلفون 08578973